Європейська олімпіада з інформатики для дівчат проходила онлайн у Кременчуці Полтавської області, розповідає Дарина Карпенко. І через те, що не можна було їхати усім у Швейцарію через коронавірус. Нам встановили віртуальні машини на комп'ютери, через які ми могли ну, там, в інтернет заходити тільки на ті сайти, на які був доступ, і не можна було не було ніякого доступу до інших файлів, і ми не могли ні з ким розмовляти. Ще збоку писала камера, на ну, нас збоку, на випадок, якщо е, виключать світло або інтернет. Загалом на два тури Олімпіади було відведено по п'ять годин, розповідає Дарина. Після завершення кожного туру через дві години на сайті публікували результати. Ми попередньо бачили, що, скоріше всього, буде перший диплом, тому що ну, ми так розрахували, що перші 13 попадають в перші дипломи. Медаль з Олімпіади та призи поки не надіслали, розповідає дівчина. Перший день після перемоги був спокійний. Наступного дня, згадує, прокинулась знаменитістю. Почали дзвінки від журналістів, хочуть з вами поговорити. 21-25 липня Дарина братиме участь у відборах на Європейську юніорську олімпіаду, на якій суперниками виступлять і хлопці. Поки оцінювати суперництво з протилежною статтю не береться. Після школи, додає, дівчина мріє пов'язати життя з програмуванням. Керівник школи програмування, де займається Дарина з шостого класу, оцінює її як працездатну ученицю. Дарина вона має задатки до власне, математичного мислення, до Ось таких речей, які дають їй змогу розвивати талант. Ти дав цій дитині задачі, і, ну, а може впорається. Так. Дивишся наступне, вона зробила, ти даєш їй ще, вона робить, ти даєш і робить. Тобто, скажімо, оця працездатність, оцей запал, він і дав свої результати. Андрій Попик говорить, українська школа програмування сьогодні займає середні позиції, аби зайняти найвищу сходинку, вважає, потрібно раніше починати розвивати математичні здібності у дітей. Ще одна проблема, на думку Андрія Попика – відсутність інтересу держави до талановитих дітей. Ми бачимо, що навіть ні, скажімо, місто, ні область ніяк не відреагували на скажімо, такий здобуток хмельницької учениці, так? і у нас з року в рік якось так відбувається, що держава не помічає цих призерів там, міжнародних олімпіад. Андрій Попик додає, окрім Дарини, срібні медалі з української команди вибороли ще три конкурсантки. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.